אני אדיה גיא יוצרת וראפרית מהירושלים התחלתי לכתוב כבר בגיל 10 שירים אמא שלי בעולם שיר מגיל 10 רק התחלתי לכתוב בגיל 13 איך הלכת? איך חזרת? שיר מגיל 14 בגיל 15 הפקתי פעם ראשונה את השירים שלי בבולפן ההחלטה בעצם להתחיל להוציא את השירים שלי הייתה בגיל מאוד מאוד צעיר כי פשוט מאז כבר דיבנתי את עצמי על הבמה מופיעה עם השירים שלי בכותבת מה שגרם לי לעבוד עם המפיקים מתחילה דרכי זה לא יותר מדי פשוט ראיתי שהם מפיקים והייתי ילדה שממש רוצה להפיק שירים אז התחיל ב- אתה מפיק, כן, אפשר לבוא להפיק, כן ובשם זה יתגלגן היום אני בעיקר כותבת על נושאים שמפריעים לי על נושאים שמעצבנים אותי נושאים שיש לה לביקורת חוויות לא טובות שעברתי כשהמה עצמית ועל לעשות בעצם מה שאנחנו אוהבים מצליח כול דבר זה יכול להיות שיחה עם חברה שלי שתתגלגל השיר, זה יכול להיות תערה שמישהו אמר לי לא במקום זה יכול להיות משהו שראיתי ברmana וboro מה שינה חברתי זה יכול להיות פתאום איזה משהו שהצiggly לי איזה זיכרון זה יכול להיות משהו שראיתי והצבן אותי ותופעה שנהצבן אותי 그 מושג את השיר באדון� פ היום, כי חלק מהפווקט שלי מרניפיק גיא חזם, אנחנו עובדים באחד עוד שירים שלנו והשיר הבא שהולך לצא איזה שיר שקוראים לו פלאסטן ואם אתם רוצים לקבל הצצא ממנו אז תנסו לאינסטגרם שלי וחוץ מהשירים שלי שאני עובדת עליהם באולפן פתחתי פרויקט שנקרא עדים מערכת שכל פעם אני נפגשת בעצם עם אומנים אחרים, מכל מיני ז'אנרים אני לוקחת שיר שלהם מוסיפה לו בית שלי ואנחנו עושים ביחד איזשהו חידוש לשיר הראשונים שפתחו את הפרויקט היו אמיר ובן אני יכולה להבטיח לכם ששאר המוזיקאים שמשתפים בפרויקט זה אנשים שאתם אוהבים מיוחד אז יש לי מה לצפות הענת שאני רוצה להגיד ממש תודה לכם לכל מי שנגיב באינסטגרם, משתף, אתם פשוט עוזרים לי להעיף את הכדור שלג הזה וכל פעם לעלות עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה כל הודעה שמישהו שהולך לי, כל שיתוף, כל הוספה לפלייליסט זה פשוט מטורף בעיניי לחשוב שעה לפני שיעי תשארת השירים שלי פה לבד בחדר ופתאום יש אנשים ששומעים אותם זה הכי לי את הלב, תודה רבה לכם על זה ומשפט אחרון זה פשוט קחו את מה שרושב לכם גם אתם בראש והייתם מתים כבר להוציא אותו החוצה ופשוט תלכו על זה, זה לא חייב להיות בגדול צעד אחד קטן, לעלות חומר שלכם לאיזה קבוצה, לשתף חברים ללכת להפיג ללכת להתאמן, לשפר את התחום שהייתם רוצים להשתפר בו התחושה הזאת שבעצם אנחנו לוקחים את החלומות והרעיונות האלה שיש לנו בראש ומוציאים אותם זה